انطوا الشله وخلوا ضي الحفله تقول، تلعبوا وتتغروا من حقها لو تبتلوا. ام العروس يا طلعت وغلت بالحضور، رحبت بضيوفها وكل غالي جالها، يالله انك تجعل ايامها كله سرور، يالله انه ما تشوف الكدر بعيالها، عيالها اسبقوها بالمباخر وزيدوها بخور. تقو تلعبوا تفخروا من ومن حقها لو تفتخر ورقت فوق المنصه كلامي العموم خلوا الساعه رجاء ولا وحده تمر يا هلا يا بنت الامجاد راعي السلو يوم نايف كل حاضر لشوفك ينتظر والله ان اللي ما شافك من الزين محارو من عرف صفك الشعر وتضيع العلو يدري انه ما وفى بالمديح ويعتذر نسل شيخ بالمهمات دايم لحظه كان جينا للمواقف ودقت الصدوق كلمته يشهد لها الفعل لا من قالها ما توانى دون ربعه أن هنرى الشبو من مدى حرار روسها ما يحده من لزومه لا كلام ولا خطر، كم دخيل عاش بحماته مكرم ومحبوب، لين حل المشكله مع خصيمه واستقام، منهج اخوانك على الطيب وانعم بالقروب، عزوة تحمي مواقفها على طولتها، والعروس الليله يا جمع لها اشتركوا <تصفيق>